બરા <coughs> hadir હું પડે <seminnelly> સાલા ઓટલા જો બે અલ ફડી દેવો કરા એ રાપા રાબવા અમાર તો રૂટી જાય કીધું મેને નેન અલ નેન માતા ઓય ઓકે આ ખાતા થોડી આ કેમ તો બોલ મસાઈ સંતાય bora parou olha aí bora bora